הסט של כל עשרים זוגות החרומוזומים נקרא גנום. הוא מורכב משלושה מיליארד זוגות בסיסים. וריאציה אחת בזוג בסיסים אחד נקראת סניפ, S&P, זאת אומרת פולימורפיזום בשינוי צורה של חומצת גרעין אחת. כאשר הגוף בונה תאים חדשים, לא נגרמות הרבה טעויות בהתקה, אבל אף אחד אינו מושלם. לפעמים כאשר הגן או בזמן חלוקת התא, קורא שזוג בסיסים אחד מושמת או מוסף או מוחלף. החלפת זוג בסיסים אחד יוצרת סניפ. ישנם כעשרה מיליון סניפים בגנום האנושי. הם אחראים להבדלים גנטיים רבים ולשוני בין אנשים על פני כדור הארץ. יש סניפים שגרומים לשוני במראה חיצוני. אחרים יכולים לגרום למחלות, כמו סוקרת למשל, או לשוני בתגובה, לטרופות וסמים. בניגוד לכך, רוב הסניפים אינן גרומים שינויים מזיקים, או שאינן גרומים לשינויים שניתן להבחין בהם. היות ובריאציות גנטיות עוברות בתורשה מדור ההורים לדור הבא, לכן אפשר לחשב את המרחק הגנטי בין אנשים לפי מספר השינויים וההבדלים בדנא שלהם.